Considerem que els cicles formatius eh, era una part que ens quedava com a escola tenir i ja portem tres anys impartint cicles formatius. Tenim un teixit empresarial amb força empreses en el territori que demanen, insisteixo, tenir aquest mm, jovent i aquest personal qualificat per poder inserir-se. I arrel sobretot de l'inici dels cicles formatius l'escola ha establert mm, o, o ha cregut necessari crear l'àrea d'empresa. L'àrea d'empresa és un departament, una un àrea que té l'escola, precisament que se n'ocupa de visitar empreses, de captar aquestes necessitats formatives i competencials que reclama l'empresa. I nosaltres com a centre de formació apostem o ens devem una miqueta a conèixer les necessitats per part de les empreses per poder oferir personal qualificat. El sector farmacèutic és un sector amb una corba d'aprenentatge llarga es eh, requereix uns coneixements molt profunds en quant a eh, processos de fabricació, GMPs, eh, bueno, en general tot el, que, tot el que comporta els processos farmacèutics i el que veiem és que els alumnes d'FP Dual, concretament els de l'Escola de Sant Gervasi, eh, bueno, portant una base molt sòlida que el que fa és escurçar aquesta corba i facilitar una mica la integració al món laboral. Abans de venir a aquests cicles vaig, venir, bueno, vaig estudiar un grau de Biologia, justament una carrera, i vaig veure que eh, per les sortides laborals no hi havia, perquè només s'ensenyen teoria no t'ensenyen res de com moure't dins d'una empresa, de com arribar al món laboral, res d'instrumentació, de, de com es treballa, i en canvi en el cicle sí que t'aporta això. T'expliquen molt bé com es treballa, les tècniques i la dual justament porta això de que estàs durant un any treballant en una empresa. L'avantatge fonamental de, de, de, de la formació dual és que l'alumne és capaç d'aplicar uh, un, uns coneixements acadèmics, estrictament acadèmics, en un entorn real on tenim la instrumentació, el personal, uh, l'estructura, la documentació, tot és, és forma part del nostre, de la nostra activitat industrial. No? L'alumne acaba tenint una idea molt clara de quin pot ser el seu futur laboral, i nosaltres també coneixem molt millor a l'alumne i això facilita la possible incorporació d'aquest alumne en un, futur, en un futur, en una relació professional futura.